Вітаю. І так привіз я додому знахідку, псилоцидний субстрат, гриби псилоциби. І, як і очікувалося, вони почали нарощуватися в цьому субстраті. Я його легенько заложую, блискаю. І отут де більше такі є прорізи складки. то туди звідти от виходять плодоножки. Тобто гриби. Примордіум. Ось непоганий екземпляр. Тобто його не можна пере щоб вологи йому не потрібен. Видно от, добре міцелій. Прощаться. И что самое интересное вот в этом экземпляре Сейчас я покажу те что, как видите, был гриб под низом Он, Вот шляпка Из него пошел новый мицелий Это как додатковое живление Можливо, можно какую еще какую-то робити, ну я боюсь його інфікувати. От шляпка спори може дати триходерму. Після неї, як вона посипає спорами, починається розвиток міцелія нового зі спор, і там часто висипає триходерму. Тому ці шляпки, капелюбські грибів, краще, щоб вони не сіялись. Достатньо вирощувати цей міцелі. Як ви бачите, тут на зморжках виходять нові рибочки. Тобто, ось тут процес іде. Я буду чекати, наскільки він сильно зможе проростити в цьому субстраті. Тепер у мене є можливість за ним доглядати. Ось новий грибочки.